<реш> Але я до того веду, що, в принципі, оце, е, знаєте, виборці не вчаться, тобто вони обрали бренд, вони людину не знають, вони не, не читають програми, там, де в нього було написані абсолютні нісенітниці. я вже колись розповідала про те, що заборонити людям спілкуватися з чиновниками, у нього в програмі було написано. І... Е, е, е, от обирають, обирають, і далі будуть обирати знову ж таки за е, брендом. І сьогодні зрозуміло, який бренд всі обирають, е, багато хто обирає. І розповідали навіть у партії «Слуга народу», що проводили власний зріз і запитували в людей, е, от, чи підтримуєте ви такого кандидата від «Слуги народу». Вони казали, так, підтримуємо. А потім запитали, а чи знаєте ви цього кандидата? І е, ім'я і прізвище було вигадане. І реально багато людей сказали, що чули про нього, а а деякі люди, справді, сказали, що вони навіть знайомі з ним і що вони обов'язково за нього проголосують. Mm -hmm. А ще я до того веду, що у мене на 94-му окрузі троє, троє кандидатів у народні депутати в описі своєї біографії мають словосполучення «Слуга народу» або там щось пов'язане oh, з цим. Це, це ж та нова аналогія. І, вибачте, ну, ці виборці, вони заслужили оцих технологій, якщо вони це реально 100. не знають. Ви знаєте, Дарвін.